مبروك يا عبد العزيز نرينا الخصام فرحد فيك ما ولا عاكرة ألف مبروك يا عبد العزيز مثل شم الدلال عزوه في الجبال حرار ويعدها الف مبروك يا عبد العزيز دري ما الخصام فرحتي فيك ما تحفه ولا عذره الف مبروك يا عبد العزيز مثل شمال جبال كل مستعصيات سعطى على خاتها عندهم كل صاغة مثل شمال الدلال عزوتين في الجبال احرار وعيدها انت خرد من انت ما تصرع عليها انت تبقى من انت تبقى انت تبقى من انت تبقى يا عبد العزيز من ريمان خصاص فرحة فيك ما تبقى ولا شعرية حسب الطلب